Багато є таких речей, які шкодять розвитку спорту і які абсолютно вже потрібно змінювати. Враховуючи досвід і зарубіжних, і закордонних команд, і спортивних галузей і також свою, те, що в нас треба пристосувати до наших умов, звичайно. Тому що ми не можемо порівнюватися на Сполучені Штати чи на Францію, чи на Японію. Кожна є свої нюанси, от, і ми їх знаємо також і, напевне, потрібно, так як в бізнесі, зробити хорошу логістику, зробити, подивитися, що ми маємо і куди рухатися. Потенціал, який є в нашій державі, спортивний, він є, бо навіть без всяких умов. Без підтримки, в результати є, навіть зараз, ви знаєте, з фінансуванням взагалі от, дуже важко. І все одно ми їдемо на змагання, виграємо чемпіонат Європи, і світу, і готуємося, хоча б важко не було. Тобто, якщо це все зробити ще в цьому логістику, поставити правильний, правильний менеджмент і зробити систему, то вона може дати в рази покращити ці результати. Ну, Наприклад, простий. на Олімпійських іграх в Сочі наших. Спортсмени, які виїхали з України, завоювали. Зараз кажу, скільки? Шість, раз, два, три, шість золотих медалей за інші держави, шість золотих, а ми одну. Оце показує те, що ці люди, яких відпустили, які не мали тут можливості ефективно вдосконалювати свою спортивну майстерність, там їм зробили умови, дали їм. Можливість цю, і вони абсолютно розкрилися. Це тільки про золоті, я говорю, що були срібні, бронзові і так далі. Байдужість до спортивної галузі, до спорту в нашій державі, вона роками вже існує. І ті, хто займається цим, не мають впливу, а ті, хто мають впливу, їм це абсолютно не потрібно. Вони згадують про це там, перед Олімпіадою за місяць і після Олімпіади дві неділі.